Скажемо так, що я після того відрізала йому хвоста, потім відрізала кожну ніжку, тоді залила сметаною, це і з'їла. А потім запила це вином, який називається гріша. Нормальна буде відповідь? Статут, де чітко має бути написано «дорогі матусі <рі> і мамочки, матусі і батечки» вчити своїх дітей української мови, якщо ви хочете жити в Україні. Якщо ви не хочете жити в Україні, їдьте до Московії. Якщо ви хочете вчити свою дитину московською мовою, ви забрали в неї майбутнє. Мені інколи здається, що ви просто хайпуєте ці всі ситуації, вони якимись спеціальними. Ні, ви що, смішні? Ну, на спеціально, ну, це, де, ну, коли ви ну, це робите. Як це спеціально? Ну, ви, ну, ви ну чому? Слава Україні! Це програма «Алярм». Наше укриття спускається гості, які так чи інакше роблять ці внесок до перемоги. Залишайтеся з нами до відбою тривоги. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні маємо на Кіріна Пані Ірина, вперше, що хотів запитати вас, як ви реагуєте на критику? Бо оскільки навколо вас дуже-дуже-дуже багато таких резонансних новин різних, як ви на це реагуєте, на критику? Критику залишає критиком. Ідіть своєю дорогою і не зважайте, що про вас кажуть інші. Бо готуючись до інтерв'ю, мені скажуть. Як регулам. А на таких реагують, в, так як в латинському присліві, терціонундатор, третього не дано, або люблять, або ненавидять. Це вже так якось повелося в моєму житті. Це такий характер і така мета. Я на це не зважаю. Не можу не запитати про UI Animals, запостили відео, де ви буцімто б'єте кота. Хоча там не видно, що ви б'єте кота на стрімі П'ятого каналу. Ну це треба подавати до суду. Але Буцьим всі то. це обговорюють, про, про те, що ну, там, звук чи ще там, щось. Тому я хочу запитати, як ви до цього ставитеся, чи вдарили ви mm -hmm. того кота чи ні? Е, ну, Скажемо так, що я після того відрізала йому хвоста, потім відрізала кожну ніжку, тоді залила сметаною це і з'їла. А потім запила це вином, який називається гріша. Нормальна буде відповідь? Mm -hmm. Ось так я реагую на те, що роблять несповна розуму ідіоти. Якщо б не було війни, я би, звісно, подала до суду за наклеп. але я не можу собі дозволити свій час віддати на ходіння по судах, розумієте? У мене стільки роботи, ідіоти ж не обговорюють моїх 160 програм величі особистості, ідіоти ж не можуть обговорити моїх 105 програм геноукраїнців. Ну, ідіоти ж не можуть прочитати 15 моїх монографій і 300 моїх наукових статей. І от незабаром мені це місце дуже подобається. Я би тут хотіла робити презентацію своєї монографії, яка вийде на весну, яка називається Англізм і проти англізм, історія слів в англійській і в українській мовах. Вони здатні підняти цю от, таку тему? Ні. Вони будуть говорити про мого чарівного котика, тобто про мою кицю Белу, яка в мене в хаті живе вже 12 років і є загальною улюбленицею. Ну, що тут відповідати. Ну, тільки так, що відрізала хвоста і з'їла. Буквально також нещодавно бачив відео на одному телеканалу. Видавали про свого внука Дмитрика, який зустрів грішу. Також так. це не було ну, розголосно. Я, я зустрічаю Петю Федю на кожному кроці. Але Скажу, там досить такі різкі висловлювання з приводу. Мені дітей. плювати на них. На ці різкі випробування. Для мене важливе лише здоров'я кожного українця кожної маленької дитини яка має приходити в дитячий садок і має бути в абсолютно комфортному середовищі. Ось вчора я була при Дмитрикові, так? Він захворів. Це був мій день, день бабусі. І знаєте, яка основна проблема була? Я йому подарувала локомотивчик синьо-жовтий. І він питає мене, бабусю, це потяг, правда? Я кажу, так, Дмитрико, це потяг, але це не поїзд. Я кажу, а чому, Дмитрико, це не поїзд? Тому що москалі, кажуть, поїзд. Скажіть, будь ласка, як я маю дитині, доктор філологічних наук, трирічній дитині пояснити, що в українській мові є синоніми, і що, наприклад, поїзд і потяг – це правильно. І так, і так. Сусюра каже, коли потяг удаль загуркочено, Донеччина, окупована тепер. Я йому кажу, Дмитрику, ні, може бути і поїзд, і може бути потяг. Він дивиться на мене просто налитими здивуванням і обуренням очима. Ні! Поїзд, так кажуть москалі, скажіть, будь ласка, як дитина, яка так сприймає світ, може в себе, в садочку сприймати іншу дитину, яка каже здрасті, привіт і так далі. Вона автоматично реагує на ворога, тому що це ворог. Чому? Тому що ворог говорить чужою мовою. Ось він відповідь на запитання. Тобто це наслідок, беззубої і нікчемної української політики, яка завела мовний Вавилон в садочки, в школи і у навчальні заклади. Поїхали наші переселенці до Польщі. Якою мовою там мають діти говорити у польських школах? Польською. То чому в, мої, в групі моєї дитини в Україні, яка воює з ворогом, який вбив 450 дітей, Щонайменше 5 тисяч дітей вивіз, моя дитина має це слухати. Чи довела я, Дмитрику, що поїзд і потяг це синоніми? Ні. Я не взялася навіть доводити, а потім було ще гірше: вімкни мені мультики, вмикаю, я без окулярів не бачу, ввімкнула. Пішло москальським язиком, він сам кричить: вимкне, вимикаємо, вимикаємо український мультик. Нарешті я вже взяла окуляри і я вже пишу мультики українською мовою. Ютуб, вас є діти? Ні-ні, поки що не. Я було. вам бажаю, щоб, щоб, ви, щоб вас були, щоб вже таких ситуацій не було. Щоб ви заходили в Ютуб і відразу бачили мультфільми українською мовою. Отже, я маю написати, мультфільми українською мовою вимкнули пісенька українська. І там слово «мамочка». Знову він ставить на паузу і так дивиться на мене. «Мамочка? Ні! Мамуся!» Я тоді йому кажу, Дмитрусику, ось дивися, Іриночка, Оксаночка, Наталочка. Опускає очка і слухає далі. Тобто в дитини дуже загострене філологічне чуття. Ну, очевидно, це генетично. Звідси відповідна реакція. Тобто ми маємо аналізувати не наслідок, ми маємо змінювати причину, ми маємо категорично заходити у Верховну Раду і змінювати закон про що? Про освіту. Зокрема, про дошкільне виховання. Статут, де чітко має бути написано, дорогі матусі і мамочки, да? матусі і, і батечки, вчіть своїх дітей української мови, якщо ви хочете жити в Україні. Якщо ви не хочете жити в Україні, їдьте до Московії. Якщо ви хочете вчити свою дитину московською мовою, ви забрали в неї майбутнє. Розумієте? Остання соціологія на замовлення Київського інституту соціології свідчить про унікальну річ, що з огляду на нашу етнічну належність, в Україні проживає 96% українців і лише 2% москалів. То чому в садочку має звучати російська мова? Якщо я вас запитаю, то скажу, що їм потрібен час для того, щоб вони приїхали до Львова вивчити українську мову, ви скажете, де вони були раніше? Ну, вже, спішіть, Україні, будь ласка, за мовою. скільки часу папуга, папуга якого ви Абсолютно. можете тримати в кліторсі, скаже вам слава Україні? По-моєму, всі папуги в Україні вже кажуть слава Україні і героям слава. Я колись це питання ставила прем'єр-міністру України. Ну, я тоді сформулювала: ви розумово відсталий, чи ви політично упереджений? Ну, навіть на трибуні Верховної Ради Азаров сказав, що він буде вчити українську мову, чи міву, чи як він там сказав. Це я вже не пам'ятаю. Він я, натрапив на TikTok, буквально декілька хвилин перед нашим записом, і хотів його показати. Думаю, відео досить старе. Але де ми були в цей час? Можете без окуляри просто послухати? Мой синочок половину слов говорить на українська. половину – на русском. Взагалі не зрозуміло, на якому він після цього садуку вчитися буде. Думаєш, все на русском? Так он грамотним ніколи не стане. Чому я не можу водити сина в русський садик? Я маю право говорити на родному язикі. Будь ми ласка. Ви відстояли право говорити на родному язикі. Прекрасно. Партія регіонів, регіонів так? Рік. так? Де ми були раніше. Ось, де ми були раніше. <світ> раніше – це закон, який ухвалили в 2019 році, який не розв'язав цієї проблеми. Закон, який передбачив штрафи за порушення мовної поведінки з відтермінування у три роки. Ви тесь бачили економічні закони, які ухвалюють, де є відтермінування, набуття чинності закону? Тобто ми самі створили таку ситуацію, і ми тепер дивуємося, що адекватні діти дають адекватну реакцію. Ну, змінюйте закони. Скільки я кричала про те, що це є ліберально-гібридний закон, який насправді зажене нас в катастрофу? Які у нас території окуповані? Ті, де був русський язик, і русська література, і русська церква. Пам'ятаєте, казав Бісмерк? там, де програв священник програв вчитель, приходить окупанти. Там програв священник і вчитель. Що на ці території повторно окуповані? Що роблять московити? забирають українські підручники з української історії, з української літератури, палять їх і заводять підручники з історії Московії. Невже це людям ще не зрозуміло? Ми з вами сидимо ну, в унікальному приміщенні, з дивовижними нашими волами з часів середньовіччя, напевно, так? Так от, якщо б ми мали ось такі могутні мури на духовному рівні, мури нашої культури, ніякий ворог би сюди не, не, не посунувся. Вони знали, куди вони йдуть. Вони йшли туди, де було ментальне підґрунтя їм пустити тут корінь. І вони реально змінили етнічну структуру Донбасу ще в 30-ті роки. Українців знищили, замордували голодом, частину вивезли, так як вони зараз вивозять, заселили кацапами. Ці кацапи народили своїх дітей і от одна кацапота щойно от цьому ролику яскраво себе показала. Якщо вони так хочуть руского язика, які проблеми, сіли на танк, з літерою Z або V. Вчіть, будете мати там русский язык. В Україні з русським язиком ви нічого вже не здобудете. Ви розумієте, те, що сталося з моїм внуком, це лише один... Сегмент в загальній історії. Це таких випадків тьма тьменна. Це означає, що за років п'ять це все будуть з того просто сміятися і казати, Господи, слава Богу, що ми перейшли вже через такий етап, що у нас екологія мови і в дитячих садочках, і в школах, і в вищих навчальних закладах. Так якось стається, що я випереджаю час, даруйте на років 10-20. І те, що сьогодні хтось вважає скандалом, за років п'ять буде аксіомою. Бо якщо 10 років тому, здається, 2010-й, зараз 23-й, я прийшла в дитячий садочок, і там був Міша і Стьопа, Федя, і я звернула увагу, і, і Маша форма, не наша, так? і всяке таке інше, ну це ж стояв в рейвах точно такий самий. Це означає, що покоління того часу, 10 років різниці, вони нічого не засвоїли. Що вони отримали? Вони отримали війну. Вони отримали війну. І сьогодні найкращі платять ціну за найгірших. З 2014 року та взагалі з початку незалежності України стоїть гостромовне питання. Uh -huh. Дуже гостре. Всі його піднімають, кажуть, переходимо, переходимо. В 2014 році був пік. Київ почав українізовуватись. Одеса почала українізовуватись десь два роки назад, як на мене. Коли до мене говорили, здравствуйте, пакетик нужен? Тепер я приїжджаю до Одеси. Доброго... Бажаю здоров'я! Ні, як вона сказала. Рада вас бачити. Я вхопився за серце, тому що відбувається. Краса! Вони переходять на українську. Чому цього було? Коли буде ще один пік? Після перемоги? Всі пік, пік буде тоді, якщо ми відмовимося розуміти цю мову взагалі. Є різні форми реакції. Є форма бурхлива, наприклад, так як я реагую. хоча я можу реагувати по-різному, якщо до мене хтось звертається московською мовою. Ні, ну, чесно кажучи, коли мене бачать, то відразу забувають московську мову. Але якщо б хтось звернувся до мене московською мовою, ну я б... «Sorry, I don't understand, because my native language is Ukrainian and state language Ukrainian...» «Go out!» Все дуже просто, нічого, їм нічого не треба доводити. Вони розуміють тільки одну річ. Ця річ називається сила. Москаль, Кацап, яначар, Перевертень, Відступник, вони розуміють тільки силу. І цю силу маємо застосовувати. Яку силу? Сила буває різного характеру. Сила інтелектуальна. Будь ласка, я їм даю інтелектуальну силу. Дивіться, мої гени українці, дивіться величі особистості. Спеціально для вас, українці, які за 32 роки, якщо ви українці, не вивчили державну мову. Прийміть трансляції мої, щопонеділка, на моєму youtube каналі «Студія Фаріон». Получайтеся. Тисячу людей кожного вечора присутні. Я вам пропоную таку модель. Наступна модель, якщо ви цього не розумієте, ну, ви будете отримувати відсіч. Ви отримуватимете жорстку відсіч, так, як є в цілому світі. Я пригадую колись в Італію, я приїхала, це було 2001 рік, і е, мала долари, так? І поганим італійсько-англійським суржиком в якомусь там ексчендж попросила, щоб мені ці ліри поміняли на долари. Е, мені також таким самим поганим італійсько-англійським суржиком відповіли «Їдь собі до своєї Америки зі своїми доларами, навчися говорити чистою італійською мовою». Мені стало соромно, що я дійсно приїхала в Італію, і негарно попросила їх поміняти долари. Наступний випадок — кемпінг в Німеччині. На кемпінгу зупиняємося, я прошу «капов ті», а мені кажуть «ніхт ті», «те», «те». Дякую вам дуже. Прошу дати чай. Я закрила рот на цілий тиждень. Коли я поїхала до Туреччини, і мій коханий захворів, дуже висока температура, і ми поїхали до лікаря, ось, і нас питають англійською мовою. Ні, московською це взагалі. Ми кажемо «но». Це було років 10 тому. «Но», категорично «ні». Вони так подивилися на нас, переходять на англійську. Ми кажемо «но». Тоді мій преподобний витягує розмовник турецько, український, і турецькою мовою читає там, пояснює, що його болить. Ці приписали все, що треба, за це треба було заплатити 100 доларів. Так? Знаєте, що сказав пан? Пан сказав, дякуємо вам за повагу до турецької мови. Нічого не треба. Все. Ось це повага до мови і повага до культури. Коли я в 15-му році вирішила зробити собі свято і відпочити в Греції, то я приїхала до Греції із розмовником. І зазирала мало не гортань до греків, як вони вимовляють літеру «т». Оте, що в нас катедра, апотеос, міт. Ну, в них є і фіта, і, і тета. І на кожному кроці я намагалася промовити до них грецьку фразу. Тобто, якщо до мене в Україні сьогодні, в час війни, говорить російською мовою, я вважаю тих людей очманілими. Очманілими. Яке гарне російське слово «упорати». Я». Може їм це краще, а, може їм краще це буде зрозуміло, неспростання початок почав про критику, бо десь почув, не почув, прочитав про те, що м вас хочуть зробити петицію, позбавити громадянства, і ви також так хочете позбавити всіх москалів громадянства України. Так, звичайно, дуже гарна ідея. Ну, гарна ідея. Це ж наша ідея загальнопартійна. Що всі ці були, які люди, які були під окупацією. Вони повинні пройти репаспортизацію. Не повинні скласти іспит з української мови, іспит з історії України, іспит на знання Конституції. Крім того, для них ще й треба створити термін, коли вони не матимуть права голосувати. Тому що нам дуже важливо знову в парламент не привести ворожу силу. Чому ми програли після Майдану? Тому що після Майдану Порошенко закинув гасло Єдина країна, єдина страна. Пригадуєте, на кутику кожного телевізора писало «єдина країна – єдина страна». Тобто таким способом цей ворог заводив в країну двомовність і завів її. І сьогодні наслідки цієї двомовності ми пожинаємо. Пам'ятаєте, як ми тоді з тим боролися, поодинокі люди, як боровся мій великий учитель Олександр Данилович Пономарів, як він пояснював людям, що це другий розстріл Майдану. І я пояснювала це людям, що виборець, який проголосував за Порошенка і їхню ось цю шоблу, вдруге розстріляв тих людей, які вийшли на Майдан. Тому що Майдан насправді був червоно-чорним. На Майдані ми вимагали побудови національної української держави. Нам не просто потрібна інтеграція в Європу. Нам потрібно зберегти і захистити свою ідентичність. Це основа кожної нації. Ми не маємо туди йти задля того, щоб стати подібними на когось. Ми маємо принести туди свою мову, свою культуру, свої цінності і жодною мірою не поступатися своїми принципами. Ось як такі міцні мури, такою міцною має бути українська ментальність. Тобто після перемоги на нас чекає дуже серйозна внутрішня ідеологічна боротьба. І те, що сьогодні відбувається от в цій ситуації зі мною, Хоч таких, як я, як мать менна, але Фаріон, очевидно, засліплює їх, так, що вони, так, ну, очевидно, засліплює, вони ніяк не можуть змиритися з моєю внутрішньою силою. Я їм співчуваю, нехай йдуть в спортзал і тренують м'язи мозкові, в першу чергу. Тобто, ось тоді це розслабило публіку, і тоді відбулося те, про що ви кажете, народ знову відкотився назад. І ми після 2014 року не розв'язали питань зі своєю ідентичністю. Тому війна була неминуча. Тому Путін побачив, що є на кого нападати. Що тут будуть люди, які будуть далі творити руський мір і русську культуру. І ось вони сьогодні приходять у дитячі садочки Львова. І не тільки Львова, і отримують відсіч. І будуть отримувати відсіч, тому що наші діти... Кожного дня з екранів телебачення чують, скільки вбили москалів наші воїни. І ми дуже тішимося, якщо 860, якщо 350, ми розуміємо, що замало. І ми рекомендуємо їм всім купувати чорні пакети. Наші діти це чують. І наші діти чують, що мова ворога яка? Московська. Вмикаємо телевізор, бачимо Путіна. І він говорить цією мовою. І тут дитина виходить на вулицю і чує цю мову. Як вона має реагувати на цю мову? Ну, якщо в моїй Еванці 5 з половиною, то ми можемо з нею говорити на ці теми. Так? І вибудовувати якісь моделі поведінки. То з Дмитром мені складно вибудувати модель поведінки. У нього відразу реакція – це ворог. Зрештою, ми співаємо «Гею Лузі, червона калина похилилася, чого тільки першу строфу». Можу вже навчатися співати повністю пісню, що ми вирушили у кривавий тан визволяти братів-українців з московських кайдан, що слабо, заспівати всю пісню, це також свідчить про те, що ми не демонструємо внутрішньої сили, що ментально ми не є настільки сильні, щоб в цій війні перемогти швидше, ніж наразі є. Як реагувати? Ви пояснюєте внучці, як реагувати? Як реагувати людині, от прийшов і сказав, ну, ми не привикли, ми німножко попозже прийдемо точно на русський язик. Ну, що відповісти, якщо в голові в однімати? Голові ми не на них маємо реагувати, ми маємо думати, що з нами відбувається. Жодної комунікації з тими людьми не мати, чинити повну і абсолютну обструкцію. Не думайте про них, думайте про себе. Я розумію, що тресету треба бути собі ну, чогось зігрівального і все буде добре. Ну, тобто тих людей не треба брати на роботу, ті люди не мають отримати освіти. Це те, про що я говорила, що викликало також страшенний скандал, як завжди. Це не кардинально, це, це... так і в цілому світі. Зачекайте, коли людина тяжко хвора, її можна вилікувати притусином? Ні. Коли вона тяжко хвора, їй допоможе аспирин? Ні. Їй припишуть антибіотики. Якщо їй не беруть антибіотики, її тоді бере хто до, до себе в пацієнт-хірург? І хірург цій людині робить боляче. Для чого? Ну, щоб це не було боляче всім решта. Вона носить отруту в собі ця людина. Її треба вилікувати. Вона ширить заразу. Вона ширить заразу руского міра. І я цьому руского міру кидаю виклик завжди. Як казала наша співачка-чарівна Оля Цибульська, Ірина Фаріон не прокинулася 24 лютого. Вона завжди була собою і за себе. Тому, можливо, оце все, оця вся гнилятина так реагує на ці речі. Бо дехто прокинувся тільки 24 лютого. Я їх вітаю і бажаю їм кріпитися укріплювати м'язи інтелектуальні, фізичні, всякі інші. Мене не треба було будити 24 лютого. Я знаю, що це дикий ворог. Чому? Тому що я знаю свою історію. Тому що Шевченка через те, що він казав «Риби, подножки, грязь, москви, варшавські сміття, ваші пани». «Жорстко казав чоловік? Жорстко». Боже, як вони тоді протестували? Якими тільки словами вони не обзивали Тараса Регорова Шевченка? Який тільки, як тепер кажуть, хайп не стояв? А що він казав? Ви собі, е, е, зараз, зараз процитую, «Дякую за раду, теплий кожух, тільки шкода не на мене шити, а розумне ваше слово брехне і підбити. Ви собі кричіть, а я слухать не буду і до себе не покличу. Розумієте? То я їм також це адресую. Коли була депутатом Верховної Ради, то на приймальні моїй були написані ці Шевченкові слова. А я слухати не буду, я слухаю свої внутрішні імперативи. Ну, але не вихід їх цих ігнорувати. Може, варто якусь профілактику їм зробити, якусь, ну, щось сказати таке, щоб дійсно вони задумались. Будь ласка, профілактика курсів мої з української мови щопонеділка. Долучайтеся. Крім того, були ще живі курси. Щойно вони сюди навалою почали їхати, ми створили живі курси на катедрі української мови. І наші, мої колеги, витримали місяць, а я витримую усе життя. Вони завершили курси від березня в квітні, а у мене вони тримають досі, вже понад 30 лекцій. Далі, дивіться, соціальний ліфт. Що таке соціальний ліфт? Ти приїжджаєш до Польщі, ти хочеш отримати в Польщі роботу, так? Ти хочеш вступити, наприклад, в Ягелонський університет. Ти можеш вступити в Ягелонський університет, не знаючи польської мови? Ні. Ні. Все. Отже, перша перепустка. Ти хочеш вступити у Львівську політехніку. Ти не знаєш, ти не можеш виконати ЗНО з української мови. Ти не вступиш. Значить, ти змушений вивчити українську мову, правда? Їхні батьки, напевно, не були змушені. Тепер оце покоління має це вивчити. Прекрасно. Наступна перепустка: ти йдеш на роботу. Знання української мови. Все! Питання вирішити дуже просто. Так є, так є в цілому світі, але так не є в Україні. Чому? Тому що українці дуже м'якотілі, українці е, дуже залежні від зовнішнього світу. Українці не знають своєї історії, не знають своєї культури. Звідси їхні безсиля перед ворогом. Ну, ніби зробили тест на знання української мови, але я, я його пройшов заради цікавості для того, аби там працювати на держслужбі і тому подібне, то потрібно пройти цей тест. Ну, чесно, це таке питання ну, до п'ятого класу. Це ганебно. Це так працює наша прекрасна національна комісія, яку собі вибрали власне, для того, щоб це питання спрофанувати. Так, очолювала ту національну комісію пані Демська. От я публічно зараз до неї адресую питання. На який рівень ви це все спустили? Ну, тобто, знову ж таки, проблема всередині країни. У нас самих, розумієте? Тобто ми не ставимо високу планку, ми не вимагаємо. Англійці вимагають від нас B2, B я не знаю ще там з кимось. Тут мені треба складати іспит B2. Вони ставлять на високий рівень свою мову. І я змушена піти купити їхній посібник, який коштує, наприклад, 450 гривень. І ми віддаємо гроші за посібник 450 гривень. А тепер уявіть собі, що підручник з української мови коштував би 450 гривень. Ви собіляєте, який крик би стояв? Точно, як навколо кота Ірини Феріон якого я з'їла? Ще раз хочу наголосити: хвіст з'їла, і лапки в сметанці. Це все було. Ми так дуже багато, дуже часто згадуємо за англіцизми. Я хочу також показати ще не відомо. Можна? Я дуже люблю. Ви дивитесь взагалі TikTok? Ну, ви розумієте, що мій обліковник в тік знищили? Це жахливо. Знаю, мені зуміло. досить було сказати слава Україні, як мене відразу заблокували. Але там в Тіктоку стільки ширять мого, що мені навіть немає сенсу туди ще раз повертатися. Але я думаю, що я повернуся. Я люблю це, коли за, за родинним столом випадково сказав слово «скіл». Ви а? вже знаєте, про що я буде. Ні, я не знаю. Це напевно з моїх проте... а, Але це не означає, що ми замість навичні маємо вживати слово «скіл». Oh, О! Це зовсім не означає, що замість слова випадок ми маємо вживати слово кейс. Зачем? Ну, так. Бо, зараз, так? Я, Звичай, я, так. я обожнюю звуки під ваші відео. А Моя улюблена фраза знаєте яка? Я її, її ще досі використовую. «Ха! Сміялася в очі, орлиці не сповідаються перед гієнами до Я обожнюю це, ну, направда, я просто це Англіцизм. Ви ду, також дуже mm. 60 відео, я зап... 69 відео я записала про це. Так. Так. Плюс буде презентація новосній монографії. монографії. Монографія грубезна буде, так? буде словник, 100 так, англізмів. Я це роблю спільно ще з однією чарівною панею, французьким філологом і англійським філологом. Так? Це три пані зійшлися докупи, так що це буде нокаут і нокдаун для всіх тих які кейсають, локдаунують, і тепер блекаутають, і так далі. Почалося це, напевно, все з того, що мій завідувач кафедри, Геннадій Леонідович Вознюк, Сонечко Золоте, він же зараз не завідує, але... Він, на відміну від мого дуже там, експресивного характеру, так? дуже спокійний, але це означає, що всередині там, вулканічні процеси. І ось я пам'ятаю епізод, я заходжу до нього на кафедру, у нього так окуляри сунені на кінчик носа, це означає, що його тріпає, просто тріпає. Тобто ніс не втримує окулярів. І він е, подає мені якусь рекламу, де написано слово «стартап». «Стартап» і ще ціла купа англізмів. І ці стартапи відкривають, де ну, у львівській політехніки. Ну, де, де тебе найбільше болить? Те, що під носом відбувається. І такого в нього це... Ш -ш -ш -ш -ш -ш. Напишіть про це. Я кажу, Боже, Геннадій Леонидович, ну це, то це не моя парафія. Ви ж знаєте, що я історик мови, я живу в 16 столітті. Ну ці мури, це, це для мене просто щастя. Ну реально моя докторська дисертація це 14-17 століття. Ото з наступного місця йду в 18-те вже. То, ні, то щось з тим треба робити, то треба шукати українські відповідники і так далі. Все, я ту тему закрила. А потім, коли це почало напливати ну, просто штормом, ну, на зразок, я приходжу на канал якийсь наш, львівський, мені розповідають про кейс Медведчука. Я подумала, Валіза якась, ну реально, я подумала, що хлоп вкрав когось якусь валізу, хоча він вкрав в нас трубу газову разом з Порошенком. А тут говорить про якийсь кейс. Для чого? Це, це, ж, це, ж, це ж ситуація, це випадок, це справа Медведчука, отак як справа Фаріон. Скільки вже судів проти мене було? Сім, вісім, я вже просто не знаю. Це не вкладається в голову, нікого не вбила, нікому нічого не вкрала. Просто використовую як філолог слово. Називаю речі своїми іменами. 90% не називає речі своїми іменами. А це мій професійний обов'язок. Коли переді мною ворог, я кажу, що він ворог. Коли дегенерат, то я не кажу, що це генератор. Я кажу, що це дегенерат, а це генератор. І так далі. Ну, так це ж зрозуміло, тому вони і вбивали письменників. Отже. І тоді я почала робити ось такі короткі відео в себе на ютуб-каналі. Брати слово і пояснювати його життя, в першу чергу, в англійській мові. Нам всім треба вчити цю мову так само, як треба вчити мову польську. Як казав Іван Огієнко, спершу треба вивчити мову свого сусіда. Потім треба... Того, що... того, що Ні, того можна вивчити для того, щоб на допиті з них витягувати жили, <сум> ви розумієте це це, це. це також за це мене ганьбили в найстрашніший спосіб, пам'ятаю, на якомусь центральному каналі. Особливо обурювалася така собі Надєжда Савченко, що як я сказала, що їхню мову треба знати для того, щоб їх допитувати. Минулого місяць почалася війна. Ні, в травні цей був знову ж такий скандал, що я сказала не так. Ну, треба знати мову філологів, щоб допитувати їх, а якою ж мовою? Тобто вони ж дегенерати, вони ж нічого не знають, крім своєї мови. Значить, є відповідні служби, інституції, які мають володіти цією мовою. Крім того, на філологічних факультетах мають вивчати їхню літературу, лі лі лі лі щоб показати їхню, їхнє ментальне збаченство. Ми маємо аналізувати і Достоєвського, і Чехова, хоча це всі українського походження, один і другий, так? Але це разом з тим не має ширитися на масового читача, бо масовий читач має загальний примітивний рівень. І він раптом стане полоненим цієї псевдокультури, що і сталося з нашим суспільством. Отже, це мають робити фахівці, пояснювати, аналізувати, випускати відповідні методички. Ну, Пан Богданов про це знає, це елементи розвідки і контррозвідки в ментальній площині, власне. Але я про англізми. І так ми почали записувати це. Слово до слова, кожного дня якийсь новий англізм. Тоді виникла ідея зробити цілу монографію. Але показати життя слова в англійській мові, показати, наскільки, наприклад, слово «skill» має там дев'ять значень, чи слово «case» має дев'ять значень, і як англійці на основі загально вживаного значення творять терміни. А що роблять українці? Українець скаже ні, це слово у нас таке має значення, термін треба запозичити, розумієте? Тобто абсолютно хибний і підхід. Тобто англійці собі з тим не створюють проблеми. Вони просто переосмислюють значення слова. І так народилася ця монографія. Вона вже закінчена. Все, що мала я зробити, я вже зробила. тепер пані, яка робить дизайн. Дизайн полягає в тому, шановний пане, що ми намалю... вона намалювала кожен англізм. Так. Тобто це буде не просто писана книжка, ця книжка буде мальована. Щоб українець дивився, наприклад, на англійське слово «блекаут» і бачив його крізь сприйняття українця. Як українець намалював англійське слово «блекаут». Я вже хочу це побачити. І це обов'язково буде чорно-білий, тому що 100 зображень. Розумієте, вона буде тоді дуже дорога, якщо це буде в кольорі. Спочатку ми робили в кольорі, тепер ми зробили це дуже витончена філософська і глибинна графіка. І до кожного такого зображення, наприклад, «Локдаун» і «Блокаут», буде ще й філософський текст. Це, власне, пишеться «Чарівна пані», не відкриваю поки що її прізвища. І, крім того, ця книжечка буде ще мати словник. Тобто, якщо люди не хочуть вникати в етимологію англізма, тобто ми ще маємо пояснити українцям, що означало первісно в, українсь... в англійській мові слово «блекаут». Це означало, що на білий папір хтось виливав щось чорне. Так. Первісне угу. значення етимологія. Вилили чорне на білий папір і зачорнили його. І це почали називати словом «блекаут». Тобто, воно зародилося в часи виникнення друкарства. Тобто, ми заходимо в глибину англійського слова. Наприклад, чому в англійській мові сик-і-ли означає скіл? Показуємо його етимологію в англійській мові, розумієте? І ще й зриваємо маску з англізмів, пояснюючи, що це не англізми, це латинізми. Наприклад, донати. Донатьте на армію. Ну, чого? Люди. Я розумію це так, як Дмій Дмитрик. спробуємо пояснити, що синонім, коли він каже, що москалі кажуть поїзд, значить то москальське слово, бо наш потяг. Вони кажуть донати, бо адреса електронна з тим донати, воно швидко зайшло у свідомість. Але насправді це латинізм. Латинізм настільки поширений, що означає пожертва, що означає дар, що означає віддати, що в них навіть є власне ім'я донат. Розумієте, Донат і в 17 столітті, в нашому Ставропігуіоні, ми недалеко від, тут сидимо з вами від церкви е, Успенської, е, найпопулярніша була граматика латинської мови Доната. Донат – це прізвище, це так і в нас, наприклад, Степан Степан, відомий наш оперний співак, коли ім'я є і прізвищем, і іменем. Тому, ем, з огляду на тих 100 слів, які я проаналізувала, я можу ствердити, що відсотків 30 – це псевдоанглізми, в основному вони мають латинське підґрунтя. І італійці зараз дуже інтенсивно це досліджують, і страшно злостяться на те, що англізми течуть в їхню мову, а італійці не розуміють, що то не англізми до них прийшли. Що це актуалізація їхньої питомої латинської лексики відбувається. Розумієте, який клас? Але можливо добре, що вони в нас є, оскільки ми заміняємо якісь суржики, слова, такі російські слова. Е, штука за, замінити суржик. Штука не замінити російсько-український суржик англійсько-українським суржиком. Розумієте? Штука не змішувати, ось ви мені тут чайочку дали, так? Питалися, чи каву? Уявіть собі, я би вам сказала, дайте мені каву з чаєм. В одному горнятку. Ви би були здивовані. Ну, так само з англійською і з українською. Є, напевно, ситуації, коли якийсь уживаний термін. Ну, ну, мені навіть складно згадати. Ну, наприклад, оце банальний менеджер. Так, який ми запозичили вже дуже давно. Ну, але ж українською мовою це управлінець. Розумієте? І наше слово «управа». І наше слово «управління», то в чому справа? Я маю в тому семестрі мало чарівних економістів, якраз менеджерів, тому ми з ними з того дуже сміялися, якраз іспит вони будуть мати в лютому, що перший підручник з управління народним господарством, так воно називалося, написав галичанин з якимось німцем, так, і він називався управління народним господарством. А тепер це називається тільки менеджмент. Ну то ну, не можна вже так все викидувати своє. Я не можу задати зараз якісь те, а, є, наприклад, троль. так? О, це те, що пасеться, особливо на моїх сторінках. Я мушу, мусила закрити телеграм-канал, тому що послід дістав, видно, гроші, як не можу до кінця їх заробити. Отже, тролі це ми беремо свій синонім. Український відповідник — біси, ті, які біснуються. Так. До речі, тролі жили у підземеллях, і вони гинули від світла. Нечиста сила також зникає, коли світло. Тобто, це означає, що заводячи троль як в синонімний ряд, ми віддаємо дань скандинавській мітології. Так? І разом з тим ми відразу заходимо в їхній світ. Тобто, напевно, немає сенсу боротися з тим словом, тролі. Але разом з тим, коли ви кажете, що в мене на сторінці біснуються або біси там, то це абсолютно відображає те, що насправді є. Тому що основне завдання Біса – це кинути людині по злітку, щоб вона на цю позлітку йшла, тоді її заманити у пропасть, у прірву, як казав Донцов, «в болотяні вогні», розумієте? Ось в вогні вогни, в болоті світиться вогник, ти на нього йдеш, потрапляєш і гинеш. Кого Ви дивитесь в Ютубі? За ким слідкуєте? Хто Вам є цікавий? Ну, я... проста, але дуже часто всі згадують, я кого? Я не маю на це часу. У мене стільки роботи, особливо тепер, коли війна, коли я бачу, як працюють наші воїни, я знаю, скільки вони сплять, бо я з ними постійно на контакті, то я собі сама створила тепер такий турборежим, коли я одночасно пишу три монографії, проводжу цілу низку проєктів, то записую гени, то ще там щось. Що я, в принципі, не дивлюся нікого на Ютубі. Я можу проглядати новини, але в мене нема авторів, яких я можу, ну, яких я можу ну, споглядати. Ні, я ви запитайте, на що я читаю? Оце інша річ. Що оце, ви читаєте, оце... і що ви порадите прочитати? Так, оце що я читаю. Зараз я читаю, власне, дуже багато, і найбільше мене цікавить документальна література і мемуаристика. Мене цікавлять спогади великих людей, видатних людей. Мені набридли наші інтерпретатори. Інтерпретатори-літературознавці, інтерпретатори-історики, інтерпретатори ще якісь. Я хочу знати, як через серце проходили ці події. Тобто, наприклад, коли я готувала студію про Льон Цегельського, який оголошував акт з луки на Софійському майдані, то я пішла по його спогади, які вийшли в Філадельфії. Я ошаліла від того, наскільки ця людина була глибочезна, і разом з тим сьогодні він, напевно, був би моїм опонентом, бо це нацдемівський напрям. Так, ну це щось таке кава з молоком. Я такого методу не приймаю. І, можливо, через те на мене так різко реагують, то це не моя проблема, а їхня. Абсолютно, взагалі, які я до цього всього маю, коли їх це так збуджує, хай п'ють заспокійливо, коли чують прізвище Фаріон. Наприклад, зараз я просто не можу, я не, не можу вам передати в якому я шаленому захопленні, що я відкрила для себе. Дивовижну постать української письменниці, вся спадщина, якої була зумисно вилучена в 1953 році, Катрія Гринневичева. Катрія Гринневичева, яка є авторкою двох грандіозних історичних романів «Шестикрилиць» і «Шоломи в сонці». Де вона знаєте, про що пише? Пише про те, де ми зараз з вами перебуваємо. Пише про період Галицько-Волинського князівства. Чому її творчість заборонили? Тому що вона будила національну пам'ять і вона будила національну свідомість, і вона показувала дуже сильну постать князя Романа. Це те, що від нас практично забрали. І я в свої часи читала Скляренка про Володимира, Святослава і їхніх наступників. Але я не читала про наших західноукраїнських великих князів, про короля Данила, про короля Лева, про короля Юрія, про наших трьох королів. І от вона цю тематику підняла, порушила, перепрошую. Вона порушила, вона підняла її з глибин історії. І її відразу заблокували. В 1953 році вся спадщина Катрі Гринневичевої, а вона вийшла заміж за Гринневичевою. Гриневича, тому таке прізвище, була заборонена. І що ну, ми тепер її відкриваємо? І ви знаєте, я коли почала читати наших літературознавців про неї, мене знудило. Це неймовірно. Тобто настільки брехливо, настільки нечесно, настільки оминають найважливіші речі її світогляду. Але коли я взяла спогади її сина, о! Оце, власне, те, що мені було потрібно. Чи коли я робила, наприклад, про Скоропадського студію, тобто я читала його спогади, чи коли я робила студії про Донцова, я читала його, в першу чергу, спогади. Не про них, а них самих. Чи, скажімо, Олена Пчілка, жінка, яка викликала, напевно, таку агресію в суспільстві, як оце викликає зараз Фаріон, розумієте? І, і, і, і сучасні дослідники кажуть, що її і досі не простили, скільки вже немає Олени Пчілки, в 30-му році вона померла, їй і досі не простили, що вона була така самотня, така горда і така сильна. І, напевно, не простили, що і доньку таку народила. Так, тому мене цікавить в першу чергу література такого характеру, і я би рекомендувала кожному українцеві власне читати мемуари. Я пам'ятаю, як Словошпицький сміявся і казав, що скоро я вже почну писати свої мемуаразми. Ну, зіграв з маразмами і мемуарами. І він залишив нам чотири фундаментальних дзеркальних книги про український літературний, а отже, ментальний і філософський процес у найлицемірніші роки в роки совка довбаного. Ви вже, напевно, цього совка не застали. Yeah. Можна народитися в часи совка і ніколи совком не бути. А можна народитися сьогодні з абсолютно відгнилим мозком. Тобто є люди, на яких час не має жодного впливу і влади. І, власне, таких людей треба читати. До речі, про Тараса Шевченка. Люди абсолютно не знають цього чоловіка. Читайте про нього, а потім беріться читати його. Читайте про нього Олександра Кониського, «Хроніка життя» Шевченка Грушівського. Це фундаментальна праця про нього. Тоді вже можна переходити на все решту. Читайте публіцистику Івана Франка. Читайте його статтю «Поза межами можливого». Де знаєте, про що йдеться? Йдеться про дуже просту річ, що нема, Неможливого. Воно рано чи пізно стає можливим. Все лежить у сфері нашої віри і у сфері наших бажань. Розумієте? Не в сфері неможливого, а в сфері віри, бажань і знань. А знання слід черпати, власне, від наших класиків. В, ви вже не про це розповіли? Так легко. У мене ж така теплота, і захотілося це, почитати, ну, це прочитати. От мені інколи здається, що ви просто хайпуєте ці всі ситуації вони якимись спеціальними. Ні, ви що смішні? Ну на спеціально це, де коли ну, це робите. Як? Це ну, ви, спеціально ви, ну, ви, насправді, дуже якась така добра, щира відкрита людина. Але ці такі виборки, казуси, це вони такі доки. Ви повністю дивилися це. Дивіться, ви зараз і мною пишете інтерв'ю. Хтось це поріже, і буде обов'язково вибор про те, що я з'їла кота. Я нічого так? не, я нічого не ви, що ви нічого не поріжете. Ні, від а до ядам я але дивіться. Ось це той уривок з дитячого садочка. Це ж було годинне інтерв'ю. З дуже чарівні журналістом. вирізали. Ну от його вирізали, то що але там хтось танкували? це подивився? Ви бачите, хтось Двіться, це подивився? То в чому там був хай? Ну... Коли я розповідала про біль мого внука? який реагує на русські слова. Далі, о те, що ми зараз говоримо. В чому я, тут я хайп? Я не кажу про хайп, я кажу про висловлювання. Ну, воно, людина, яка таку, таку глибину думок, настільки начитана, може підбирати абсолютно будь-які синоніми. Але Ні, ви, я дуже до себе критично ставлюся. Але ви, любите сказати таке гостре слівце, так «це», я, не... його розбирають це, на цитати? Знаєте, як казав е, Василь Стус, то не я пишу, то мною пише. Ну, але... То не я говорю, то мною говорить. І, і Юрій Герасимович Ілєнко казав, слухайте, мене от зараз понесе. Це не спинно, це так, як в Тараса Григоровича, реве та стогне Дніпр широкий. Маєте один, ви кажете, добре, і всяке таке інше. Візьміть Тарасика Григоровича, вражую, злою, кров'ю, волю, окропите. Опа. Нукал повний, правда? Капець. Вражую злою кров'ю волю укропіти. Пригадую, запрошують мене по прочитати лекцію про Тараса Шевченка. Яку дамо тему. Я кажу, вражую злою. Ні! Я кажу, що значить ні? Йой, то так звучить, вражую злою. Я кажу, як ви хочете? Обніміться, брати мої. З ким хочете обніматися? З Януковичем? З Тигібком? З Ганю Герман? Ви розумієте, що ми живемо в час, в час страшних антагонізмів? де чітко треба ворога, ворога треба знищити. Ворога треба вбити. Не можна домовлятися з ворогом. Коли прийшов до хати гвалтівник, ти його запрошуєш на чай? Ні, його треба вбити. Отже, маємо Шевченка. Вражую злою кров'ю, волю укропіти. Я полину до Бога, коли кров ворожа потече у ріки. І маємо друге Шевченка. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Плугатирі з плугами йдуть. Ось вона амплітуда вільної людини. Я ніжна і грізна. Я зла і добра. До чого я зла? Ну, до зла, коли переді мною ворог. Ну, я його знищую. Оскільки, не знаю, мені дуже так якось важко, наприклад, було б висловитись про там, дітей, які говорять російською, і приїхали сюди. Мені не так? важко. Ну от, до прикладу, в мене немає там в родині чи в сім'ї таких, мовно. Але... Якщо це був хтось з моїх рідних, який приїхав з Херсону, і дитина говорить російською, я не знаю, чи я би зміг різко відповісти або проігнорувати. А я відповіла би різко, тому що це отруює простір моєї дитини. Я захищаю свою дитину. Моя дитина кожного дня з садочка приходить травмована і каже, там у скалі. І на Але... тому, коли бачить воїна, вона підходить і дякує. 250 тисяч внутрішньоприміщених осіб. Печіть це мову. за такими офіційними джерелами, за неофіційними це півмільйона угу. людей. То які проблеми. Під'єднуйтеся на курси української мови. Ви не поважаєте мою мову і мою культуру. Я не можу поважати людей, які мене не поважають. Можливо, вони поважають мову. От мож, ну, та я не го кажу за всіх, я говорю за якісь певні випадки. Вони стараються її вчити. Але чому тільки зараз? А тому, що ми От мене думають, це дуже вражає. Чому тому, тому, що що ми, зараз? Тому що ми не змушували й до цього. Тому що суспільство завинило само перед собою і отримало війну. От поляки змусять вивчити їхню мову відразу, без жодних ефемізмів. А ми створювали можливості для укріплення ворога всередині країни. Якщо у нас в парламенті звучала московська мова. І хто перший в парламенті змусив говорити українською мовою? Істота, яка сидить перед вами, яка їсть котів. На Комітеті з питань освіти і науки комуніст на прізвищі Зубчевський почав говорити російською мовою. Я почала вимагати, аби мені привели перекладача, бо я не розумію. Якщо мені не, не приведуть перекладача, я буду читати розриту могилу Тараса Шевченка. Або повторювати фразу «Вражую злою кров'ю волю укропіти». Переклали. Що було далі? Далі він подав до суду на мене. Я його назвала як? Виротком. А як я маю назвати ідіота, який сидить в парламенті і говорить до мене мовою ворога? Для мене це завжди була мова ворога. Я назвала його виротком. Почався суд. 2013 рік. Де суд? В Запоріжжі, яке зараз окуповане? Ну слава Богу, місто ні. Певна частина. Бердянськ, Генічеськ, Мелітополь наш святий. Мелітополь. Чому для мене це святий? Тому що це місто Донцова, Дмитра який приїхав сюди до Львова вчити львів'ян націоналізму. Що було далі з тим Зубчевським? Суд відбувається де? У Львові. На якій вулиці? Прекрасній вулиці. Свічових стрільців. Що присуджує суд Ірині Форіон? Що вимагає від мене Зубчевський за те, що я його назвала виродком? Зубчевський вимагає від мене 200 тисяч морального відшкодування. Що я кажу про те? Дякую Зубчевському за те, що я тепер знаю, що слово «виродок» коштує 200 тисяч я не знала. Можливо, треба видати словник і біля кожного українського слова написати ціну. Чим це закінчилося? Можна і завершувати. Чим це закінчилося? Закінчилося тим, що суд присудив мені заплатити не 200 тисяч, а 20 тисяч, відшкодувавши Зубчевському моральні збитки. Що сказав Зубчевський на це? Зубчевський сказав, що 20 тисяч гривень, які мені присудив Львівський суд, він скерує на розвиток російськомовних шкіл. Вони плюнули його в лице? Ні, мене тоді не було. Ходив замість мене мій адвокат Назар Павлюк. Чим це все закінчилося? Закінчилося тим, що ми подали апеляцію. Апеляцію ми програли. Тоді ми подали касацію. Касація – це вже остання інстанція, так? Ми подали касацію. Касація цю справу повернула назад сюди до Львова. Що було далі? Далі почався Майдан. Ось вам відповідь на те, як одне українське слово може збурити ціле українське суспільство. Сила слова. Тобто сила слова в руках дуже сильної людини. Про що я говорю? Про те, що ви ну просто наскільки сильна особисті, що ви сказали виродок, це всі запам'ятають. Я не пам'ятаю це вир... Вир... цей уривок, розумієте? А далі, от судячи там по мені багатьом людям, вони ж не знають, яка була далі історія. Вони чомусь звинуватили вас, що ви сказали там умовно. Я не кажу, що, що я всі. назвала мені виродок. Так що ви назвала, як ви такого допускаєтеся, тому і хвиля цього самого хейту, так? І а продовження чому він це зробив, як людина, яка сидить в Верховній Раді, спілкується російською мовою. Ну зрозуміло. Чому пояснюю? Ну, тому що е, люди не не хочуть думати над причиною і наслідком. При вони, вони вони дуже примітивні. Вони живуть як комашки. Ну я ж сказала, орлиці не сповідаються перед гієнами. Так з чого живиться гієна? Гієна живиться з мертвої інфи мертвої інформації нікому не потрібної гнилої, ну, нікчемної інформації. Так само тут. Вони не пов'язують причину з наслідком і аналізують наслідок. Отак, як ситуація з моїм Дмитриком. Це наслідок нікчемної української мовної політики. І я знала, що це так буде. Тому що в такі ситуації потрапляла величезна кількість людей, але ця величезна кількість людей не є публічною, тому не було крику такого. І тому дуже добре, що зараз воно вийшло на такий серйозний рівень. І я буду звертатися до пана Крем щоб він зробив експертизу тут, у львівських школах, щоб українські діти перестали страждати, і щоб українські діти в часи війни не чули московського язика, бо кожен з них стане воїном тоді з допомогою інших засобів. Тому є найосновніший закон. Це не Конституція. Конституцію можна переписувати і міняти. Це тільки американці, здається, не міняють від 18 століття. І в нас кожен президент приходить і відразу хоче переписувати Конституції. Найосновніший закон, він називається нашою латинською мовою, вибачте, не нашою, латинською, але ми пристосували це слово, детермінізм. Тобто причина і наслідок. Е, у східній культурі це називається карма. Якщо ти щось неправильно зробив, ти обов'язково будеш за це відповідати. Ось так само є в нашому суспільстві. Ми комуністів завели в парламент. Ми після Майдану в парламент завели знову партію регіонів, яка назвала себе ОПЗЖ. Так? І ми досі не можемо їх з парламенту викорити. Ми завели у наші храми, у наші церкви Московський патріархат. Я пам'ятаю, як робили скандал з того, що Фаріон сказала, що Московський патріархат це ФСБ, це підрозділ Федеральної служби безпеки. Я пам'ятаю цього журналіста з Київського каналу, як він дивився на мене божевільними очима і казав, як ви можете їх так називати? Він далі це говорить, коли Епіфаній вже відправив ну, кадилом чортів із Успенського собору Києво-Печерської лаври вигнав, а тепер на черзі Почаївська лавра. І коли мій побратим, голова Тернопільської обласної ради, Михайло Головко, збирає тисячі підписів вірян, щоб викорити чортів із Почаєва, а Почаїв належав Василиянам, тобто греко-католикам, то реакції немає. Коли моя посестра Оксана Савчук заносить у Верховну Раду в березні, в березні, найстрашніші дні війни, в березні заносить законопроєкт про заборону московського патріархату п'ять найважливіших кроків – тиша, мертва. То аж треба це робити тепер, коли московські попи скільки навели на наших людей московські ракети. А тепер про московські школи у Львові – це окрема тема. Вже немає, слава Богу. Вже декілька років Але коли? Та не... Ні. Ви знаєте, коли закрили російськомовні класи? У вересні. — У вересні. — Цього року? — Так, ну, тобто минулого, 22-го. Угу. — У вересні. — Але в нас було, зараз, У нас було щось на князя Романа була. — Так, і вже давно звичайно. — вже давно це. — Але в нас були російськомовні класи. Ви розумієте, були. що таке, коли на коридорі, от я уявляю собі свого Дмитра, який виходить з класу, де було навчання української мови, він виходить в коридор і чує українську мову. Ви уявляєте, що це відбувається? Ворог ходить по коридору. Ворог, який тебе принижує, який тебе цкує, який бомбить тебе, який стирає з лиця землі українські міста. І українська держава своїм коштом вчить його і створює для нього можливості створювати тут, вибачте за тавтологію, свої секти. Ну, зачекайте, перший суд проти мене. Як я взяла, взагалі, нафіга мені ця політика, так? От на фіам'ї це жиліско, скажіть. От, от є такий анекдот навіть. Ну як, дивіться, я проводжу а пару. Ну так, дивіться. Ні, як просто це відбувалося. Організовую я проєкт з архітекторами, намалюй мову. Чого? Ну як можна творчу людину вчити ставити кому і тере? Тож застрелитися. Їм що не цікаво? Так? Їм треба показати, що мова – це життя, мова – це піротехніка, мова – це феєрія, мова – це емоції, мова – це експресія. Мова – це ти читаєш вірші і плачеш. Мова – ти освічуєшся дивовижною лексикою своїх коханій, а не банально це робиш. Мова – це свято. От так треба подати це не філологам. Філологам – то іншими. То є так, як хірурги знають всі ці брудні речі. І академічно. А не філологам не можна давати це академічно. І так виникла ідея – намалюйте її. А чому ця ідея виникла? Тому що я сіла в маршрутку. Це був 1998 рік, я з минулого тисячоліття, я древня, не така, як Цимури, так? але я древня, я з минулого тисячоліття, я сіла в маршрутку, а там звучить москальська музика, 1998 рік. І знову ж таки, тільки недавно відмінили російську муку. А хто був автором заборони української музики в маршрутках Фаріон? І що їй казали? Такий самий крик стояв. І казали, що її треба засудити, тому що вона порушує права роскоязичного населення. Слухайте, мені так смішно з них з тих плазунів, але я не пропоную, ну хай повзають, я навіть не хочу їх розчавити, тому що мені шкода свого мешта. Але я повертаюся до цієї теми з маршруткою, Поцілуй мене везде. а я підходжу до нього і кажу, вимкніть, вимкніть музику. Він послав мене, так як от за кораблем тепер. Наш mm -hmm. воїн, прикордонник, послав всіх мускалів. Це теза тепер року, yeah. це теза року. Тоді він ще не знав, що це стане тезою року. Він мене послав в політику насправді. Я вийшла з маршрутки. Яка була моя реакція? Я більше так ніколи не реагую. Ніколи я так не реагую. Я плакала. Я тепер не плачу, я сміюся. Угу. І орлиці не сповідаються перед гієнами. Я дякую за майстер-клас тому водієві. Він мене послав, я пішла пішки. Пішла пішки, заходжу в аудиторію. Це 4 вересня, ніколи не забуду того дня. Заходить якась істотка до студіків, якась дивна в дивному настрої. Вони ж це побачили. Я їм кажу, що йому послали. Вони починають риготати. Я кажу, не можу вам цього слова сказати. Погане слово. Якби я знала, що попереді мною сидять погані люди, я б їх відразу по -по послала. А так я ж не знаю, чи ви добрі, чи погані. Я кажу, ви не хочете намалювати це? От я філолог, я про це напишу. Так? Але я вважаю, що це треба малювати. Ну, але діти ж просто так не намалюють, їх треба до цього готувати. Ну, і от... Вони мені кажуть, десь там на заняття третє, коли вони вже зрозуміли, що я притомна на якийсь з прибавахом прийшло. Ну є ж різні викладачі, ви розумієте, хоча хтось мене може вважати з прибавахом, мені плювати на це. І от вони кажуть, дайте нам гасла. Чому гасла? Ну тому що слово збучує. Ну коли зранку хтось нахиляється на твої вушком і каже, я тебе кохаю, то він створив цілий день ваш. А якщо він каже, пішла або пішов, то він також створив цілий день. Але тяжкий день, розумієте? Ага. І я їм дала таких 300 мовних гасів. І вони створили ну, понад 500 плакатів. Ми робили такі виставки від 1998 року до, 2000... якого? до 2012, поки я не пішла в парламент. І ось одна студентка намалювала плакат, поїзд, стрілочка в бік Росії. І не знаєш, не розумієш, не шануєш. Студентам це дуже сподобалося. Який це був рік? 2003. 20 років тому. Боже, що почалося? Феріон розпалює міжнаціональну ворожнечу. Курочка ряба. От розпалюю стільки років і ніяк не можу спалити. У цьому моя віда. От я зізнаюся в тому гріхові. Реально не підпалила. Не підірвала. Фух. І я проводжу залік зі студентами. З невинними святими дітьми. Це для мене най... таїнство. Це моя служба Божа, коли я заходжу в аудиторію. Hardly. Так, це реально. Ну, це... Запитайтеся про це у моїх студентів. І заходить міліціянт і каже, тут на вас скарга з Руського молодіжного общества. Вас звинувачують в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. А який це рік? 2003-й 2003 рік, 23 так, 23 тут рік. Медведчук, брат Медведчука очолює податкову. І в, в обласній раді абсолютно більшість мають СДК. Тобто Львів повністю ліг під соціал-демократів. Е, оце нагадаю Медвечук, Порошенко, Суркіс. Це все. Оце, все, все оце, ні рибу, ні М'єсо, але тільки не Україна, все що завгодно. Всього-навсього бізнес і пило. Е, отже, я розпалюю міжнаціональну ворожнечу. Е, Хто автор цього? Автор? Студент історичного факультету Університету Франка на прізвище Арбатов, щирий українець у місті Львові. Арбатов. Арбатов очільник Руського молодіжного об'єднання у Львові. Центр якого біля Просвіти, там, де зараз будинок воїна, який колись був осідком цього руського молодіжного об'єднання. Це треба було, аби минуло 20 років, щоб Русською молодіжною обществу звітам викорили. Тодішній головний міліціонер Львова з дуже романтичним прізвищем Курочка, на превелике щастя йому вистачило мозку не розкручувати далі цю справу і кримінальної справи не відкрили, хоча намагалися це зробити. З цього все і почалося. Ну, але натомість є плакати моїх студентів, які випередили час на 20 років. Чемодан вокзал на цьому дні. Тобто про партнів, як Чемодан вокзал. Авторка цього плакату Юлія Пєцюх, вона зараз відома, відома архітектор, тут має свою фірму, наскільки мені відомо. Давно я вже її не бачила. І вона розповідала, як це сталося. Вона прийшла до хати і каже, ну, таке задання нам викладачка дала в нас. В цікавий спосіб відбувається українська мова, ми малюємо на українській мові. І що? Та сказала намалювати мову, а тату смаже яйця. Каже, так які проблеми? Ну кажуть, ці москалі, ото мускальська мова, вона нам про той час говорить. Так які проблеми? Намалюємо вагончик і пиляють звідси. Дитина пішла в спальню, та сіла і намалювала. І це викликало такий шалений скандал, і з того все і почалося. І ось воно досі так триває. Гарно. Ви дивитесь фільми? Ой, я вам дуже... Ні, що ви знаєте, я, я такий подивилася фільм. Це таке чудо. Я подивилася Щедрик. Кілька днів тому, це неймовірно. Після нашого інтерв'ю Дина Щедрика. Боже, серйозно. Ой, це я, я, я, я, я вам бажаю, я, я, це, це, це дивовижно, це всі, неймовірно. Всі в захваті, кого не запитаються Це неймовірно, але найосновніше в тому фільмі, я не хочу вам відкривати, не буду вживати англійське слово спойлер. спойлер, я не про можливо. нього зробила окрему студію, так? Але там є. Можна одну. Там є найсвятіша фраза, виголошена найтихіше. І в цьому сіль цього фільму. Слава Україні! Ви зрозумієте, що це таке. Це дивовижно. Це дивовижна гра акторів. Це дивовижний сюжет. Це історія, яка проходить через серце людини. Знаєте, хто так пише? Сьогодні ви питали мене, що читати. Так пише Володимир Лис. От, наприклад, століття Якова» і інші його твори. Так. Ось він такі історичні катаклізми, а це, так, це катаклізми, він проводить не через постаті, наприклад, Степана Бандера, Романа Шухевича, це все надзвичайно важливо, а він проводить через долі м, звичайних людей. І ці звичайні люди виростають до людей великів і людей-героїв. Сьогодні ці звичайні люди тримають фортецю Бахмут. Що скажіть, будь ласка, я так вже про музику ще. Виконавці. Кого ви слухаєте? Слухають мої діти і мої внуки. А ви? Я слухаю те, що вже вони слухають, а вони слухають, горить техніка ворожа і Байрактар, і Чорнобаєвка, разом навіть з тим словом, яке неможливо другим вимовити, римується. Добре, вони це слухають, слухають в машині, як їдуть, є спеціальний диск, зродилися ми великої години і так далі. Це дуже важливо. Я однолюбка. Я слухаю, коли мені треба очиститися, або зарядитися, бо я не можу спокійно їх слухати, я оце реву, коли я їх слухаю, я плачу. Я плачу, складаю руки і дякую. Це Андрій Середа, група «Кому вниз». Яка пісня? А, всі? Всі. Ну, наприклад, Ліра. Я хотіла, щоб моя донечка свій шлюбний танець під Ліру танцювала, але вони танцювали щось інше, але я танцювала під Ліру. Так, ну, розрита могила суботів до Основ'яненка, вийде змучена людьми. Все, що робить Андрій і його група, це, це монументально. А те, що роблять сучасні, наші молоді, це, це неймовірно. Я би дуже хотіла, щоб це не було модою швидкоплинною. Я би хотіла, щоб це була глибина світогляду, Розумієте? Щоб це випливало не з ситуативної потреби. Щоб схопити собі популярність. Щоб це було переконанням. Бо коли я бачу, що якась там полякова, яка палить свій, кокошник, насправді має його довічно в своїй голові, то цього я категорично не сприймаю. Тут або вже краще замовкнути і дати раду зі своїм внутрішнім світом, але не грати. Ну, Андрій не грав. Коли створював свій гурт, він міровесник, значить, він той гурт, напевно, створив десь 30 років тому. Це важкий рок на слова Шевченка. Розуміти, що це таке. Хоча Шевченка переспівали багато інших людей, от тому, крім того, я ще й прихильниця того, що не можна під музику щось робити. Музику треба слухати і віддаватися, тому що це велика праця. Це енергія, яку людина віддає. Я коли чую середу, я не буду нарізувати бульбу і варити борщ. Я собі сяду, послухаю і подякую. Хоч може бути і Рослабон, музика такого характеру. вона також має бути. Але чи тоді я про таку музику говорю? Ні. Так, вона мене не зачіпає, як водичку попила і пішла. А є музика, яка вітамін. Яка тебе оздоровлює, яка вибудовує вертикаль. І ти після цієї музики йдеш у бій. Що ж, на цій ноті я дякую вам. Ірина Феріон, дякую. Дякую вам.